Kyberturvallisuus tarkoittaa teknisiä toimenpiteitä ja menettelytapoja, joiden avulla suojellaan tietokonejärjestelmiä, verkkoja ja tiedonsiirtoa hakkereilta, viruksilta ja muilta uhilta. Kyberturvallisuuden tavoitteena on varmistaa, että tieto ja tiedonsiirto pysyvät luotettavina ja turvallisina ja että tietokonejärjestelmät toimivat moitteettomasti. Kyberturvallisuus on tärkeä osa yritysten ja yhteisöjen toimintaa, sillä tietokonejärjestelmien haavoittuvuudet ja hakkerointiyritykset voivat aiheuttaa merkittäviä vahinkoja. Esimerkiksi yritysten tietokonejärjestelmien hakkerointi voi johtaa tietojen vuotamiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa taloudellisia tappioita ja heikentää yrityksen mainetta. Myös yksityishenkilöiden tietokoneet ja laitteet voivat olla alttiita hakkereille, jotka pyrkivät saamaan käsiinsä esimerkiksi henkilökohtaisia tietoja tai salasanoja. Kansalaisten kyberturvallisuus tarkoittaa yksityishenkilöiden tietokoneiden ja muiden tietotekniikkalaitteiden suojaamista hakkereilta, viruksilta ja muilta uhilta. Kansalaisten kyberturvallisuus on tärkeää, sillä yksityishenkilöiden tietokoneiden ja laitteiden haavoittuvuudet voivat johtaa henkilökohtaisten tietojen vuotamiseen tai tilien salasanojen kalasteluun. Tärkeä osa kyberturvallisuutta on salasanat, joiden avulla voidaan estää pääsy tiettyihin järjestelmiin tai tietoihin. Kaksivaiheinen tunnistautuminen on myös yksi tehokas keino suojata tietokonejärjestelmiä, sillä se vaatii käyttäjältä sekä salasanan että esimerkiksi puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen varmennuksen. Salattu tiedonsiirto taas tarkoittaa, että tieto välitetään turvallisesti ilman, että se voisi päätyä väärin käsiin. Palomuurit puolestaan suojaavat tietokonejärjestelmää verkkoa vastaan, estäen luvattoman pääsyn järjestelmään. Lisäksi kannattaa päivittää tietoturvaohjelmat ajan tasalle ja varmistaa, että laitteet ovat ajan tasalla olevilla käyttöjärjestelmillä ja turvapäivityksillä. Kyberturvallisuus on jatkuva prosessi, sillä hakkereiden keinot ja menetelmät kehittyvät jatkuvasti. Siksi on tärkeää päivittää tietoturvaohjelmat ja muut kyberturvallisuuskeinot ajan tasalle sekä noudattaa turvallisia toimintatapoja, kuten vahvoja salasanoja ja varovaisuutta verkossa liikkumisen suhteen. Tämän kokonaisuuden avulla perehdyt kyberturvallisuuteen ja laadit esseen, jossa käsittelet kyberturvallisuutta työsi ja opintojesi näkökulmasta. Käytä tehtävässäsi useita lähteitä ja merkitse ne myös tehtäväesi.